اوكي <تصفيق> يلا مشكلته انه مش هي بتلاقي المحرك ايه. اوكي بس بس, بس انت ايدك على الطاريه بسرعه حلو كويسه، هاذي، مو موجود، نبغى السفر يمكن، طلع طلع شو رأيك شو كيف تكون سلفلة للأخ؟ نشوف يلا يلا يلا يلا يلا الله يعني يلا إنه تعبان يلا يا جماعة الخير يا يا أبداً أبداً هذا ما أنا متوقع منه ولا شيء هذا راح يلا يلا والله إذا بدي يلا ما راح اسافر بالقاف شادو السيارة شكلها شو السياره هذه سياره قاعد تشوف شو را سياره ولا دبابه شو القصه هنا هذا اصفر الدكتور هذا بس شوف خلينا نختبر اوسو اه اه يلا يلا الله يعينه الله يعينه هذا الاخ ما قادر حتى انه يطلع ما بيقدر انه يطلع الزفت يا شاد. و... وات ما ما قادر يطلع من كيف عم يطلع <تصفيق> اوكي هلا لما تخطينا موضوع الطلعه راح يلا يلا يل. يل. روح اوكي مثل ما يكون شايفين حاليا جبنا السياره اللي بعدها وات وات يا جماعه الخير السياره لازم تكون هون نجينا كيف؟ نجينا انك انت ما كنت على تطلافية اختفقت لك كنت راكبة يا ابني كنت راكبة وضغطت اذهب للمنزل واحد تستاذ هاي احنا وين نقرب لك راج اطلال لك رافي يا راف ها ديني على تتمنى اني رافقك شوي حلو بس ما فينا أي حلوة. بنت حلوة لقيتها بالشارع بدي. لا مرحبا جرب كل كل ها. هي شايفين الاحتراف بإنه أخذ هيك. طلطة طلطة. جميل. هذا هو هذا هو النوع السياحي اللي أنا بديهنا يلا. <تصفيق> شايفين الرأس ترى ترى شوفوا شوفوا يا أخي قدامي أنت في سياره ثانيه المترجم قدامي لا لا ما عليك البنت الحلوه شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف first طلع طلع last اطلقنا نار يا الله ما في نبل ما اطلق نار بالغلط الله عليك يا الله الله الله والله إنه لحد الان هذه افضل سيارة اوكي استرار له المدام هذه يلا كيف كويس لحد الان بس مو اللي هذيك هذيك تعطيك بالفخامه بس مشكلتنا واسعه اوكي يعني معنى السيارة احنا ما السيارة سياره تبغى ايش احنا كانو اه والله ناخذ السياره هذه نشوف والله كل لك واحد هذي ثاني عادي سريعه هذه سريعه هذه بدها محل استرااد بحيث يكون اوكي بدها اه. بدها محل استرااد يعطيها. ا ليش ناصنا محل بيطيح اوكي مس حلوة شوف شوف شوف شوف شوف شوف, شوف, شوف, شوف. اوكي ياخذ شوت الصوره على أنا هون بالحقيقة واقف وأحسن السيارة كمان جنبي. كلَ اللي قبل ما قدروا انهم אני على هذا بسرعة والله تلات بس لو لايكو وهو بسوراووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو بس نو. تغزر البيت شوفو شوفو الخدعة بس شوفو بالله عليكم عرفتو بس بالله عليكم شوفو الخدعة شفتو شفتو شفتو شفتو عرفتو يس كنت راح اقول انه نو, نو بس طلعت يس حبيبتي سيارتي صديقتي جميلتي في حدا بيغازل سيارته بالله عليكم روح لك عطيها يا بطل قد روح قد روح قد روح حط شي ما بدي يلا يلا يلا ليش ما تزبط معي <ناين> اوكي شوفوا لحد الان فتا كويسه مش إذا قلت كنت يعني ضاقتين على البنزين يعني ما بتاخد ما بريك شفت مشكلته ما تستقبل البريك بسرعه اوكي هون شفنا الشيء الحلو تيك واو واو واو شايفين شايفين واو لق انجري ليه؟ ما فيك يلا شيء كيف صار كثير سيارات بس... السيارة هادي كويسة اوكي السيارة كويسة ما بحالها مشكلة هاديك